Hover me. Team match. Let's go. Reloading. Na me. The team has scored for the first time. Reloading. me! <gasps> Bad guy ain't got Reloading! بتیا <سؤال> بتائی <سؤال> آہا uh -huh. be be me reloading abbe Oh. reloading my <gasps>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 ابب مریا کیوں نہیں اتنا ڈیمج تو دیا ری لوڈنگ کاور می کاپ اف aha uh -huh. reloading yo man وہ کی طرف میں उधर دیکھ رہا ہوں ہا باہر آ گیا گلتی اب بچ گیا اب یہاں کہاں سے آئیے کدھر جا رہا ہے بہ یار میرے نہیں سی ہو رہا جی بھی کہاں جا رہے ایچ پی دیا بے بے بے بے بے بے بے میرے ایم there are 32 seconds left reloading fall you're going to know but victory